Другий рік хмельничанин Андрій Полушкін з дружиною та двома дітьми живе у будинку з пошкодженим дахом та міжкімнатною стіною замість опорної. Вона є спільною для всіх кімнат і виходить на вулицю. Будинку понад 100 років і тонка стіна вкрилась з тріщинами через рух транспорту, що проїжджає повз, каже власник. А почалося все у 21-му році, коли другу половину будинку викупив підприємець Олександр Іскрицький. Він подзвонив нам, ми з ним зустрілися, і він говорить, що я буду будувати, Магазин, тобі переживати немає чого, я зроблю незначну реконструкцію будинку, показав фотографії, я вам надам які, які справді взагалі не викликали там е занепокоєння чи ще щось. Там була незначна перебудова. Ось. І коли тут розпочалося два роки назад це будівництво. Дивлюся, що за три ну так за дня частина будинку була взагалі знесена. Під час демонтажу підприємець зачепив також комунальні мережі сусідньої триповерхівки, говорить її мешканка Надія Бондаренко-Зелінська. Коли я запитала співробітників, що вони роблять і взагалі, яке вони мають втручання, мати мають право втручати в роботу комунальних мереж. значили нам сказали, що ми будемо переносити значить люк. І всі інші комунікації кажу, тобто, ви що, є представниками органів влади. Під час знесення своєї частини будинку підприємець не надав ніяких пояснень, каже Андрій Полушкін. Після того вони з дружиною стали звертатися у всі можливі інстанції з вимогою зупинити роботи, які шкодять їхньому помешканню. А також надали розголос у цій справі у місцевих змі і подали до суду. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду будівництво заборонили. З тих пір Олександр Іскрицький на своїй території не з'являється, каже Андрій Полушкін. Ми зверталися, подали два позови в суд. В одному позові – це про відшкодування завданої шкоди. Судовий експерт порахував збитки. Ось. І другий позов – про припинення будівництва і скасування всіх документів на будівництво телефоном коментувати ситуацію з будівництвом підприємець Олександр Іскрицький Суспільному Хмельницький відмовився, пояснюється тим, що нині перебуває за кордоном. Я дуже пробачаюся зараз в Англії. все, прикрашаємо розмову, бо я за кордоном все. Андрій Полушкін говорить, ухвалою суду рік тому йому призначили будівельну експертизу, яка досі триває. Через це навіть за власні кошти робіт з відновлення на території він проводити не може. В установі, який суд призначив провести експертизу, телефоном нам розповіли, що у межах досудового розслідування пояснювати про тривалість та деталі засобам масової інформації не можуть. Сам власник говорить, готовий відкликати судовий позов, якщо сусід відбудує йому стіну і дах і в подальшому будуватиме на відстані. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.